שלום, שמי שרון בן אברהם, אני הבעלים של פרסום נקודה ובבידא הזה רציתי לדבר איתכם על שאלה שהולכת וחוזרת ומופנית אליי מלקוחות רבים איך אני מקדם את העסק שלי, איך אני מפתח אותו, איך אני מקדיל את מאגר הלקוחות שלי לפני שניגשת התשובה, בין אם מדובר בעסק קטן, בנוני גדול, בין אם העסק הוא חדש או ותיק העסק עצמות צריך להיות מוכן אז לפני שאנחנו מחליטים, אנחנו הולכים לעשות פרסור, אנחנו צריכים להבין אם העסק שלנו הארוך לקבל את קהל הלקוחות החדש שאנחנו רוצים לשרת אותו הלקוח שפונה אלינו, הוא לא מכ ję YES benefit pets use use בגלל שאנחנו יפים, בגלל שאנחנו נחמדים או בגלל עיניים שלנו הוא פונה אלינו בסופו של דבר בגלל שהם מאמינים בבן אדם שיושב בצד השני וממינים שהם יקבלו שירות טוב, שירות אמין, שירות איכותי אנחנו כביכול אה, קונים מוצר אבל אנחנו קונים יותר שירות אלו מיכם שמצאו את الفيديو הזה מאשיר באיזושהי צורה אני יותר מי אשמח לתת אה, מענה בין אם אה, בצורה טלפונית בין אם תפנו אליי באימייל, תשאירו הודעה אתם מוזמנים להיכנס ללינק שמופיע כאן אה, של הודעה, תגובה תודה רבה שעורים חסום לקודה